Pembelajar menulis huruf kecil K Cara tulis huruf K Langkah 1 Lukis tiang tinggi Langkah 2 Buat sepasang gunting Lukis tiang tinggi Buat sepasang gunting Lukis tiang tinggi Buat sepasang gunting Ok, mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Lepas huruf J, kita tulis C. Lukis tiang tinggi, buat sepasang gunting. Tulis kemas-kemas, tulis dalam baris. Ulang-ulang, tulis sampai cantik.